Всіх вітаю, з вами як завжди КТ І сьогодні ми розберемо плюси шикарної гри Counter-Strike Source Але спочатку підпишись і поставь лайк Counter-Strike Source Скочується до CS Source і CS S Комп'ютерна гара в жанрі Многопользовательського командного шутера Від першої особи разработанная компаниями Valve и Turtle Rock Studios. Ремейк Counter-Strike. Модификации 1999 года для игры Half-Life. Побудована на игровом движку Source. Гра была выпущена в 2004 году, року в комплекте с Half-Life 2. Протопись ниши заявились и окремные видания. Та Йо йо-має! Перший плюс – це геймплей. Він реально цікавий, на мою думку. Різні сервери, на яких є різні режими. Преємний від карт для ока. І, звичайно, до цього-всього додається движок Source, який дуже крутий. Другий плюс – це графіка. Ну, реально, вона кайфова. Вона мені подобається. Вона крута. Ця графіка дуже найкраща. Чому? Не знаю. Але вона точно не хуже, чим в той же самий Half-Life. Третій плюс – це фізика об'єктів у грі та фізика трупів. Ти можеш робити все, що хочеш, з трупом гравця, якого вбили. І ще з об'єктами у грі можна безпосередньо взаємодіяти. Т.е. ламати, прострілювати стекло на деяких картах. В принципі, класична фізика-движка. Четвертий плюс – це добре ком'юніті. Немає тупих токсиків, які будуть тебе ображати за погану гру або просто так. А тільки добрі дядьки або старшокласники. П'ятий, останній плюс – це його відкритість. Кожен може його купити не за такі вже великі гроші всім, як це зробив я, купивши велифтпак. Або якщо ви піратик, можете… Запирати його. Але я це засуджую. І на цьому все. Бажаю всім щастя, здоров'я та любові. І до побачення.